الحلة والسكرة وهي دي عز الطرق عز الطرق We'll plan, plan, show it now يلا بقى قلت قَدْ دارا والسكرة وهي دي عيسي قَدْ والسكرة وهي دي عيز الطلب, عيز الطلب اتنا وركب على الهوا الشغل عايز الفهلاوه والحلو كله حاينشرب الشغل عايز الفهلاوه والحلو كله حاينشرب هز ليلي اللي انتكاوى واتنا وركب على الهوا هز ليلي اللي انتكاوى واتنا وركب على الهوا الشغل عايز الفهلاوه والحلو كله حاينشرب الشغل وهي دي عز الطلب خدت الحلو والسكرة وهي دي عز الطلب عز الطلب شفر حيطا عسل من الحيطة وره. لما العسل شفر حيطا عسل من الحيطة وارا بس ليلى العلاجيتك الدنيا يا غطليتك دي حد وهي دي عز الطلب خد الحلوه السكرة وهي دي عز الطلب عز الطلب